Накрита маскувальною сніжною сіткою якась артилерійська установка на міномета миномета або СПГ і гніздечко таке спостережне навідника. Ну, сніг зійшов, але наказ залишається. Такі орки видають. Ну і наша арта почала працювати. Після невеличкої пристрілки такі влучили в ціль. Бачу, нема мороженка, як корова язиком злізала. На повернення перевірив, підлітів ближче, точно, немає СПГшки, є воронка і сумний орк іде з розрахунку. Напевно, сумує про те, що втратили СПГ, ну, прослідкували, куди він пішов, знайшли бліндажик, в який він запернув. Ну і почали працювати далі. Після теж невеличкої пристрілки, так і влучили саме в Окоп, навіть святковий фейерверк е запровадили. Так що святковий настрій.